لا لا لا لا لا لا لا لا لا السلام عليكم لا السلام لا لا لا <Yemen> <تحدث> <geht> لا <السلام عليكم>. <Hawkhead> إي من أصغر هندية <تصفيق> يا صاحبتي كل يوم بالدراجة برو غرا برو غرا تزر غورن تزر غورن انا هنا انا اذا مرة المرة التاني بتجي المديرة اها <تصفيق> السؤال بالرياضية وأبوك يشارع عشاكات تلاتر ميت درار كم بتفع بالشهر مين يوزور أنا أنا استاذ أنا أنا أنا التفضل لذلك وارفي لذلك ثلاثة <تصفيق> دولار <تصفيق> يا مسك فرارة بس اعدي اعدي اعدي آه كم ابوكي بعطيكي عادية الفطر فضل ذن و افيد عشرة درج طيب كم بعطيكي بعيد الأضحى؟ باخدهم مني يا مس. وقال بعدين المي اللي بتغلي طلق يا مس <تصفيق> هاي وين خلصنا لا تنسي تعمل لايك شير وسبسكرايب ما تنسوا الجرس اعطونا <تصفيق> <تصفيق> رايكم اذا الفيديو